Letošní ročník hokejové extraligy má více než polovinu za sebou a hradečtí lvi zvládají průchod extraligou skvěle. Drží se na špici tabulky momentálně první pozice a lámou historické mílníky. Hradec Králové už sice párkrát nakoukl do čela extraligy, ale nikdy ne takhle pozdě v sezóně. Podle generálního manažera hokejového klubu Alešek Monička je ale před týmem ještě hodně práce. Já můžu říct, že v tuto chvíli asi můžeme být spokojeni. S tím, kde se nacházíme, na nějakém umístění, myslím, že je fajn, na druhou stranu si všichni uvědomujeme, že ještě do konce základní části zbývá hodně kola, musíme zapracovat na mnoha věcech a nejsme určitě uspokojení a před námi hodně práce, ale do posud jsme i ty práce udělali poměrně dost a s umístěním jsme spokojení. Radost posunu na první příčku extraligové tabulky měli nejen hokejisté, ale i fanoušci. Hradečtí hokejisté si proti mladé Boleslavy užili parádní večírek, který čítal obrat z 0,2 na 5,2 a posun na první místo extraligy. A takhle vypadala po zápase Děkovačka. Za dosávadním skvělým umístěním klubu je hned několik aspektů. Pokud bych měl porovnat dosávadní průběh, tak musím říct, že. Hlavní klad je v tom, že máme, máme mužstvo, které si sedlo jak po té stránce sportovní, tak po té stránce lidské, což je myslím, že je velký základ k tomu, abychom podávali výkony, které podáváme. Máme nový realizační tým, který také si myslím, že je na tu stejnou notu a všechno toho dohromady si myslím, že je o něco lepší, než bylo v předcházejících sezónách. A je asi vidět, že z toho čerpáme a já tomu přikládám jako největší, největší význam. Už druhou sezónu hokejistům stěžují život hygienická opatření kvůli pandemii koronaviru. Přestože loni se nad tuzemským extraligovým ledem znášelo ticho a ozvěna prázdných hal, letos sice omezená část fanoušků do hal může, ale hokejistům kompletní fanouškovská základna chybí. Zadat to musíme, protože to je nařízení, určitě se nám to nelíbí a přicházíme po spousty peněz, nejenom my, ale všichni ostatní sportovní kluby a hokejovi obzvlášť. A s tím se asi nic dělat nedá. My prostě, my prostě dodržujeme to, co máme a je to velká škoda, protože, jak říkám, hrajeme poměrně pohodlný hokej. Jsme nahoře v tabulce a nemůžeme přivítat fanoušky, což je prostě frustrující samozřejmě, takže k tomu asi víc jako říct asi nejde. Vůli pandemii koronaviru také klub přichází o velký objem finančních prostředků v řádech milionů, což budou muset majitelé klubu zdřejmě řešit.